Na této křižovatce zapínájí řidiči jedoucí od centrálu na základní pravidlo a to dát přednost proti jedoucím vozidlům. Nevědomí si to, že auto jedoucí od nádraží má možnost při odboční doprava si vybrat buď to pravý nebo levý jízdní pruh. Oni, kteří jedou od centrálu, musí tento vozidlům umožnit poprvé jízdu a teprve za nimi se zařadit. Pokud nemají jasné z jeho chování, že ten řidič pojede v pravém pruhu, tato levého by neměl najížet, aby mohlo jít samozřejmě ke střetu a budou vníkem oni. Pokud jsme mluvili o minulé křižovatce, o jízdě v jednou pruhu do dvou, kde si můžeš říct, vybrat, této křivatce, pokud jdeme ve směru od letiště, máme doprava odbočovací dva pruhy jízní. To znamená, musíme jet v pruhu, v kterém jsme. Pak samozřejmě častým problémem je na těch křižovatkách jízda vozidla červenou. Bohužel často profesionálové řidiči kamionů se nerespektují a stává se nám často, že zde do křižovatky už na červený signál a z druhé strany už se rozjíždějí vozidla a dochází často ke kolizním situacím. Stává se, že křivatky se v odpoledních hodinách takzvaně ucpou a zákon, zákona by řidič měl znát, že pokud mu situace za křivatkou neumožňuje pokračovat dál v jízdě, nesmí do křivatky najíždět. Zde ale je výjimka právě pro odbočování vlevo, když řidič odbočící vlevo, nemůže jet hned, ale do křivatky může vjet, počkat, až má v protisměru volno a poté teprve manévr dokončuje.